ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء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 الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضل إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكروا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا من طَرِّدْتُمْ إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين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 الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون او من كان ميتا كَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذٰلِكَ أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي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 ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون